«В соцмережах прийшли об'яву, позвонили. Тут багато різного. Тут є жіночі, чоловічі, дитячі речі. Так Знайомі зібрали те, що було, і привезли». Волонтерський центр в одному із районів міста. Тут збирають речі, що приносять люди, фасують, роздають за потреби або перенаправляють куди необхідно. «Я сортувала зразу ті, те, які теплі речі, курточки, які можуть пригодитися. Реально. По, по осени, вот, и детские вещи, и вот они вот хранятся там, вот коробочка стоит, и я написала «не выносить», то есть это те люди, которые приходят вот реально уже из Чернобаевки, с Нигеревки. да, они показывают документы, они остались ни с чем, вот, поэтому вот тогда их уже можно одеть с чистой совестью и реально со слезами получаешь удовольствие, и они благодарны. Тут формують і харчові набори, як для цивільних, так і для військових. З улюбленого у хлопців, говорить Людмила, швидкий борщ. «Це готові овочі, навіть показували, як їх. Спочатку там машина їх натрагає, потім вони їх висушують, обжарюють, висушують. Все готове, і томатна паста, готовий борщ». На сьогодні є потреба у постійній білизні, ковдрах, подушках як для військових на передовій, так і для цивільних переселенців або тих, хто через обстріли росіянами втратили житло. Таті привезли нам постільне, а, тобто це вже вистірене, може ну, тобто ми вже його одразу можемо видавати. В порошке, в моющих очень, кстати, большая потребность. Это по всему городу очень большая потребность. То, что касается вот совсем маленьких детей, очень большая потребность сейчас в памперсах пятерки, шестерки. Із початком повномасштабної війни волонтерська діяльність не змінилась. Її стало в рази більше, говорить Міла Юрченко, керівниця благодійної організації «Міжнародний благодійний фонд Волонтер ЮА» та координаторка громадської організації «Let's do it Ukraine» у Миколаєві. У нас нема межі, у нас першочергово йдуть військові. військові люди, які потрапили в складні життєві обставини, тобто або залишились без домівок, або потрібна евакуація, прихисток, продукти харчування, це люди з інвалідністю, самотні люди, і перш за все ще… Це люди, які втратили роботу і не мають змоги, як себе прихарчувати. Гуманітарну допомогу видають у центрах як за графіком, так і за потребою. Протягом місяця це понад 10 тисяч наборів у місті, крім того, близько 6 тисяч у прифронтових селах. У нас немає можливості з транспорту, нам залюбки допомагає... Національна гвардія України з транспортуванням до віддалених районів. Вони і супроводжують, і надають допомогу транспортну. І це дуже виручає. На сьогодні є нагальна потреба у теплих речах для людей будь-якого віку, які волонтери зможуть роздати, говорить Міла Юрченко. Валентина Гурова, Суспільне новини, Миколаїв.